ایم که ان نوشترین رو آلو من کسا موازین اینکورت اخوه اخوه اخوه گنه شینشه و اساتین آقا سلاتین و خودم که اونو مسجد میسه سک کتک بخورم هم فیلم آقا همه تون دارم موشن منم علیو باشه بابا یو اما فقط بابای منی چیو مشهور معروفیه یه چهره سیسات نفر. و چیه ای؟ تو حسن تيو باشا يوا بجي الله اگر ان باشه ہوش مہدی الان درست بچیم ادا بابا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا du du du du گرمی کانال ما سیزان دسته. ای ما فاکیو داخل کانالمون، پذیرای حضورتون هستین.